مكارمه تعلم مدروس وعمر يجعل في كل المواقف يستعين فطول جد والصباين بالصبر ابو سعد قرب في الموقف العظيم منصر رجال وعز وسلف ودخل ثمانيه ثلاثه ثمانيه ثمانيه ثلاثه سبعه سته